Oui, on a fait un armonauté sur la table, hein Il faut mettre les moi. Il me va être You yeah. yeah. C'est la pause, c'est la pause Haide, haide să. Haide, Hai, Hai, haide. Haide, haide. aici, doamne, doamne, așa. Ai Nu Încolo, hai încolo. Haide Ia, ia, ia, uite la mami Uite-te la mami, bebe așa și uite la mami iem yeah. Andrei, pe la mea, acum! Uite-te. Nu să stai cu fotola sfuntă Andrei. Dar. Și noi așa? Ia. Stai să vine. притец. Так? Как ты себе фачи на Андрей. Андрей, ёлки, я вижу. Просто всё надо доделать. Ну что ты на лендрае? Как он у Minte, fico minte. Ficomi te. Pes-ves-ves-ves